BELAJAR MENULIS HURUF BESAR S Cara tulis huruf S Langkah 1 Lukis bulan sabit Langkah 2 Lukis perut buncit Lukis bulan sabit Lukis perut buncit S S Mari adik-adik, kita nyanyi sama-sama. Mari adik tulis huruf S besar. Walang kamu dah jangan dilupa. Adik lukis bulan sabit. Lukis perut bucit bagai ular sawah.